أنت بوحدك عند قوه الاختيار السلام عليكم كنا كنعرفوا داك الشخص اللي كيف ما كنقولوا لا لم لا مجيبكري ومع ذلك وصل بزاف ديال الاهداف ديالو ومحقق بزاف ديال الاحلام ديالو ويمكن عايش العيشه اللي نتا ولا انتي كتمنوها ملي كتشوف حالات هادشي كتبدا تحس بالناس كاملين قادرين يحقو الاهداف ديالهم بلي نتا الوحيد اللي واقف مصاكري في بلاصتك وكترجع هادشي للمساله ديال الزهر كيفاش ان الناس عندهم زهر وانت ما عندكش وكتحاول تلقى جميع الاسباب اللي خلاوك توصل لهاد الحاله اولا انا كنامن بلي الزهر ما كاينش وباللي حنا اللي كنديروه وثانيا انا بغيت نشرح ليك بلي ماشي غير نتا اللي كتحس بحال هكا وبلي بزاف الناس في العالم كامل كيحسوا بلا ميم شوز وكتضيع ليهم الطاقه ديالهم بشكل يومي في التفكير السلبي على حياتهم وداك الشيء علاش انا اليوم بغيت نشرح لكم علاش مسألة ديال النجاح كاين الناس اللي كيوصلوا ليها وكاين الناس اللي ما كيوصلوش ليها واخا تكون عندهم مؤهلات في 1960 ماكسويل مولد كتب واحد الكتاب اللي سمناه سايكو سايبرنيكس وتباصوا عليه بزاف ديال الكوتش والليدرز في المجال ديال الذاتي الذات ومنهم زيك زيغلر توني روبنز وبوب روكتر باش ما نطولش عليكم غادي نشرح لكم الكونسيبت ديال الكتاب انا وانت وانت عندنا واحد الفكره واحد الصوره ومجموعه ديال المعلومات على راسنا وبزاف ديال هذه المعلومات اللي عندنا على راسنا مغلوطين علاش لانه يمكن كبرنا مع واحد المجتمع او واحد العائله اللي ما عمرهم فينا وما عمرهم شجعونا فكبرنا كنسمعوا هضره بحال اسكت انت ما كتعرفش انت غير مكلاخ اللي جاي يديرها بك ايتسيرا ايتسيرا وهذه الهضره ولات كتشكل بارتي كبيره من العقل الباطني ديالك ومن الصوره اللي انت كتحملها على راسك وبالتالي بالتالي باللي، بلي النهار اللي كتبدل الصوره اللي عندك على راسك لحيده كم لكتبتل و رجعنا المثل الاول فدك لا اللي بالنسبه لك انتا لازل مجيبكري بالنسبه لها هي هي هي هي هي هي هي